بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين الثقة في الله تغير كل شيء وهذا الفيديو يعني يمنحكم الامل والسعادة ان شاء الله لان سوف نطلق جوائز كثيرة اول الف مشترك سوف يربح في قناة امل مصر مليون دولار ان شاء الله بعد ظهور علامات الساعة الكبرى بنفس الطريقة التي نحكيها لكم ان حدثت هذه المحاكاة فعلا فانكم على موعد مع الجائزة الكبرى مئة مليون دولار لكل مشترك في قناة امل مصر بدون ان يدفع اي فلوس او يدفع اي شيء او ينتسب او اي شيء من هذا القبيل فقط لكونه مشترك في قناة امل مصر يمنحه الله مليون دولار وبعد الالف مشترك سوف يمنح كل واحد مية الف دولار بعد الالف مشترك يعني ان شاء الله سوف يكون جميع المشتركين في قناة أمل مصر هم الفائزين وهذه هي المفاجأة الكبرى إن شاء الله سلموا أمرك لله ولن يغزلك الله أبدا وإحنا نترقب هذا الموضوع وإن كنت في كل مرة تظن بالله خيرا يكرمك بأكثر مما ظننت إن شاء الله وهذا تنويه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني الباحث الجغرافي من مدينة الأسكندرية وتنبئ بعلامات الساعة الكبرى وخصوصا من مصر تليفون زيرو اتناشر وشكرا على حسن استمعوني